klipp av våre nye interessante videoer. Bare husk å Vi legger ut nye videoer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 ville bli bedre legg igjen en kommentar såååå. Skriv i kommentarfeltet hvis video var nyttig. Føll oss på sosiale medier. Vi er på Instagram, Facebook og Twitter. Alle linkene er i beskrivelsen.